مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم نعمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في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 شيء عليم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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبه بأسمائهم فلما أنبه بأسمائهم قال ألم اقل لكم إني أعلم ويب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كون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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هُدًى فمن تبع هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار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 العذاب يذبحون بناكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وَاعَدْنَا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم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 طيبات ما رزق قلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي يُقِيلَ لهم فانزلنا على الذين ظلموا ريزا من السماء بما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى لقومه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 من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين